I den här filmen får du tips om att söka information, hur du kan strukturera och gå tillväga i din sökning. Att söka information kan många gånger vara en ganska frustrerande och segdragen process och det är inget konstigt. Det tar tid att göra en uttömmande och grundlig litteratursökning. Sökprocessen är sällan enkel eller rak. Varje informationssökning är unik och informationsbehovet styr de handlingar som tas. Med andra ord så är det inte säkert att bara för att du gjorde på ett sätt ena gången så funkar det lika bra nästa gång. Du kan inte heller räkna med att följa alla stegen i tur och ordning, utan ofta bryter du cirkeln och går tillbaka ett steg eller två. Informationsökningsprocessen kan delas in i två delar. Den inledande sökningen då du skaffar dig en överblick och ori orientering i ämnet för att kunna göra din problemformulering. Och den egentliga sökningen då du går på djupet och arbetar systematiskt med dina sökord och din sökstrategi för att finna material till din uppsats. Du börjar med att formulera din frågeställning. Du kan ta hjälp av din handledare när det kommer till exempelvis teorival, ämnesval eller metodval. Det är viktigt att du formulerar din frågeställning tidigt i skrivprocessen eftersom den kommer att ligga till grund för dina framtida sökningar. Om frågeställningen dessutom är välformulerad, gör det inte bara informationssökningen enklare. Det medför också att dina sökningar blir mer träffsäkra. Under arbetets gång kommer du troligtvis att förändra din frågeställning i takt med att du tillä tillägnar din ny kunskap. Det är i så fall ingenting att bekymra sig över, utan ett vanligt förekommande och helt naturligt inslag i informationssökningsprocessen. Det är ofta nödvändigt att skaffa sig en översiktlig kunskap om ämnesområdet, särskilt om man inte är så insatt i det. Försök först och främst att få grepp om terminologin på området. Det underlättar nämligen vid avgränsningen av ämnet och ger dig samtidigt många bra termer att använda när du söker efter information. När du har orienterat dig i ämnet och bekantat dig med viktiga begrepp och aktuellt material blir det också lättare att skriva problemformuleringen. Många gånger tar det också längre tid än man tror att hitta fram till det man söker. Ibland blir resultatet till och med annorlunda än vad man tänkt sig från början. När du söker efter information gäller det därför att tänka kreativt och vara öppen för att sökorden eller sök sökstrategin kan behöva bytas ut under arbetets gång. Fundera då över olika aspekter eller infallsvinklar på ditt ämne. Exempelvis tidsintervaller, geografiska aspekter, språkliga aspekter eller åldersgrupper. Det lönar sig att tänka till kring valet av sökord. När du har gjort en tydlig problemformulering kan du bryta ner den till sökord genom att identifiera de viktigaste nyckelbegreppen i formuleringen. Vilka ord kännetecknar ditt ämne? Försök att tänka både kring bredare termer och smalare termer. Försök att tänka lite som en tratt. Ett sätt att arbeta vidare med dina ord kan vara att göra en tankekarta. Välj ut några nyckelord som beskriver ämnet och associera kring problemformuleringen. Tänk på synonymer och relaterade termer och även engelska sökord. Vi har här valt att arbeta med sökordet bulle eller i översättning då ban. Tänk också på olika variationer av ordet bulle. Exempelvis ban, kajserol, croissant, bagel, bread och brioche. Kom också ihåg att du även kan få träff på ordet ban i andra sammanhang än där du kanske har tänkt dig. Exempelvis kan en sökning på ordet BAN generera träffar på till exempel Herban eller den lilla kommunen BAN i södra Frankrike. Det finns flera hjälpmedel för att leta fram sökord. Det finns ordböcker och uppslagsverk både tryckta och elektroniska. Tänk också på att många av våra sökverktyg använder engelska som språk. Tänk då särskilt på sammansatta ord, synonymer brittisk eller amerikansk stavning, brittiska eller amerikanska benämningar och förkortningar eller hela ord. När du väljer källor eller informationsresurser fundera då över vilken typ av information du är ute efter. Ska materialet vara strikt vetenskapligt eller fungerar populärvetenskapligt material? Ska du ha böcker eller tidskriftsartiklar? Tänk också på vilka databaser du ska använda. Det är nämligen viktigt att söka efter rätt typ av material i rätt databas. I din ämnesguide hittar du ett urval av databaser och andra informationsresurser inom ditt ämne. Här finns också filmer och länkar till andra texter som hjälper dig att söka, värdera och använda information. Vi har ämnesguider inom alla ämnen som finns representerade på Linnéuniversitetet. På UBs webb finns alla resurser som UB erbjuder dig som student. Titta under de olika rubrikerna i högerkanten för att orientera dig på webbsidan. När du väl börjar söka i databaserna finns det olika tekniker för att avgränsa sökningarna. När du söker bland hundratusentals publikationer får du lättare relevanta träffar om du känner till dessa söktekniker. Troligen kommer du också få behöva backa ett steg och ompröva sökorden i den här delen av informationssökningsprocessen. En metod som ibland nämns informationssökning är systematisk litteratursökning och den används framförallt vid systematiska litteraturstudier. Några tips när du ska söka information är att använda formuläret för Advanced Search när databasen erbjuder det, för där får du fler möjligheter att styra din sökning. Utnyttja också databasens thesaurus, alltså kontrollerade ämnesord, för att hitta utvalda ämnesord som du eventuellt kan använda i din sökning. Använd funktionen Search History för att få en överblick över din sökning. De vanligaste sökteknikerna är trunkering, kombinationssökning, boolska operatorer, frasökning och fältsökning. På UBS webb finns olika filmer där du kan få större inblick i de här olika sökteknikerna. Det finns olika sökstrategier och sökmetoder och ingen är bättre än den andra. Var och en har sina för- och nackdelar beroende på vad man gör. Men som regel är det en som är mest lämplig för ett konkret litteraturbehov vid en viss tidpunkt i informationssökningsprocessen. Val av strategi är även beroende av ditt syfte med informationssökningen. Snöbollstrategi eller på engelska Citation Pearl Growing, innebär att du utgår från en känd relevant referens som du söker upp i en databas och ser vilka ämnesord som valts ut, alltså vilka ord som referensen taggats med, för att beskriva innehållet i artikeln. Och sen tar du med dessa sökord i din sökning. På så vis utvidgar du din sökning och får fler relevanta träffar. Blocksökning innebär att du utför din sökning med olika block av sökord. Inom ett block kombinerar du sökord som hänger ihop med åroperatorn, operatorn Till exempel olika synonymer eller varianter av ett sökord. Mellan blocken använder du and-operatorn. Fraktioneringsstrategi innebär att du utgår från det bredaste begreppet i din sökfråga. Ditt bredaste sökord och reducerar mängden träffar successivt genom att kombinera och lägga till andra sökord ett i taget. Här då till exempel chokladask, chokladbitar- och slutligen en specifik chokladbit, körsbärslikören. Stämmer ditt träffresultat med ditt syfte? Ibland blir du tvungen att omformulera ditt syfte i takt med att du lär dig mer om ditt ämne. Du kan också behöva ompröva ditt val av informationsresurser och ditt val av sökord. Fick du för få träffar i din sökning? Prova då att söka på mer övergripande sökord eller begrepp. Tänk på tratten när du jobbar med dina sökord. Leta efter synonymer, prova att använda trunkering eller prova helt enkelt att byta databas. Fick du för många träffar i din träfflista? Försök att precisera sökningen med fler eller mer precisa sökord. Ta även där hjälp av tratten. Använd databasens limiteringsmöjligheter, till exempel fältsökning, begränsa med språk eller tidsintervall. Fick du inga träffar alls? Då kanske du är fel databas. Valde du fel sökord? Eller har du helt enkelt stavat fel? Det kan också vara så att området du söker information inom är för lite beforskat. När du genomfört din sökning och hittat information bör du försöka avgöra om det du hittat kommer från en pålitlig källa eller inte. En del av den information som finns tillgänglig är nämligen inte alltid trovärdig. Några frågor du kan ställa som hjälp på vägen är exempelvis, vem står bakom informationen? Är det en person? Och är den personen i så fall en välkänd författare eller till och med en auktoritet inom ämnesområdet? Ibland händer det att enskilda organisationer eller företag står som utgivare. Då kan man kontrollera vad det är för typ av organisation eller företag som gjort informationen tillgänglig. En annan fråga du kan ha med dig är, vilket syfte har informationen? Syftet kan exempelvis vara att informera, övertyga eller marknadsföra. Vilket som gäller kan bero på vem som står bakom informationen. Nästa viktiga fråga är, när publicerades informationen? Kanske är studien du hittat så gammal att innehållet är föråldrat eller inaktuellt. Då kan det finnas anledning att söka upp nyare material. Äldre studier kan å andra sidan vara mer beprövade eftersom andra forskare haft längre tid på sig att analysera resultatets giltighet. Om informationen dessutom granskats innan publicering måste den betraktas som mer pålitlig än information som ingen förutom utgivaren bedömt. Den sista och kanske viktigaste frågan som avgör om informationen du hittat är pålitlig eller inte är Finns det källoreferenser? Finns det inga källoreferenser betyder det att informationens giltighet inte går att bedöma för en utomstående. Källorna ska också vara aktuella och relevanta för att innehållet ska kunna ses som pålitligt eller trovärdigt. När du kommit så långt och lyckats sålla det mer trovärdiga från den mindre trovärdiga informationen kanske du undrar är det här vetenskapligt? I vetenskapliga publikationer rapporteras forskningsresultat. Författarna är forskare och när de genomför studien som beskrivs så kallas publikationerna dessutom primärlitteratur. Gemensamt för vetenskapliga publikationer är också att forskningens kvalitet granskas innan den publiceras. Det finns också andra typer av publikationer som du kan använda i ditt arbete. I så fall ansvarar ett förlag, en tidskriftsredaktör, en myndighet eller en enskild författare för kvaliteten. Vill du veta mer om att värdera information, gå in på bibliotekets hemsida. Det är bra att vara medveten om att informationssökningsprocessen ibland både kan ta tid och vara väldigt snårig. Behöver du hjälp eller vägledning så får du gärna ta kontakt med oss på UB. Lycka till!